Terveisiä ammattiopistoluovista. Tässä tallenteessa on aiheella kavaisuushäiriöt ja ohjaus Ja tämä kuuluu tämmöiseen sarjaan erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tuki ja ohjaus. Ja tästä nyt avaan tämän näytön. Esitykseen. Tässä on ne kaikki tallenteet, mitä me ollaan toimitettu teidän oppilaitokseen, vuorovaikutus ja kohtaaminen, käytännön toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaukseen ja sitten tämä eriöt ja toiminnan ohjaus jonka äärellä sitten nyt ollaan. Tämä kuva on otettu noin viikko sitten, olin matkalla kuusamuun aikaisin aamulla ja aurinko siellä nousi vihdoin täälläkin myös valossaan, niin tuota, katselin tätä kuvaa sitten jälkikäteen ja mietin, että haluan sen liittää tähän tallenteeseen tai tähän sarjaan, niin siitä syystä, että usein oppilaitoksissa me ajatellaan tarkkaavaisuushäiriöisistä opiskelijoista aika ongelmakeskeisesti ja ei aina nähdä sitä valoa, mahdollisuutta ja niitä opiskelijan vahvuuksia. Ja tuota, itse ajattelen, että monet asiat on ratkaistavissa, kunhan me vaan löydetään ne työkalut, mitä voidaan sitten käyttää. Mun nimeni on Seija Tuomisto. Oon tuota, asun täällä Rovaniemellä ja kotoisin tuolta ihan pohjoisesta Lapista. Olen ollut tosi pitkään erityisluokan opettaja kaikilla asteilla, ihan alakoulusta toiselle asteelle. Toki toisella asteella laajalaisena erityisopettajana. Ja tuota, ää, mä oon toiminut yli 20 vuotta erityisopettajana ja nyt sitten tänä vuonna niin toimin asiantuntijakouluttajana ammattiopistoluovissa osa-aikaisesti. Ja sitten muutoin teen omassa yrityksessä työnohjausta ryhmille ja yksilöohjattaville. Mut se aihe on mulle tosi tärkeä ja sellainen, josta mä olen aika paljon luennoinut ihan siitäkin syystä, että toki työssä tulee aina vastaan sitä ja kävin myös tuon neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen, josta on ollut kyllä tosi kovasti hyötyä omassa työssä. Jotta ymmärtää tarkkaavaisuushäiriötä, niin täytyy tietää oikeastaan, mikä on neuropsykiatrinen häiriö ja neuropsykiaattiset häiriöt tuossa on niin kuin Noi tutuimmat ADHD, ADD, autisminkirjo ja lukivaikeus. Tuota, sehän on semmoinen tieteenala, joka, jossa käsitellään varhaislapsuudessa todettuja kognitiivisia neurologisia käyttäytymiseen liittyviä oireita ja vajavaisuuksia. Ne ovat kehityksellisiä sairauksia ja ne on niin kuin nähtävissä jo pienellä lapsella. Ja toki se on syntymälahjana saatu. Onko se nyt sairaus tai vajavaisuus vai mm, piirteet, miten kukanenkin haluaa sanoa, mutta, mutta tuota, ne jatkuu aikuisuuteen saakka eikä niistä oikeastaan pääse koskaan pois. Ja, ja tuota, toki ää, nämä oireet voi lieventyä kuntoutuksella ja sit muutenkin sillä oman, oman elämänsä ohjauksella ja toiminnan ohjauksella. Kolme tällaista käyttäytymisen osa-aluetta, millä se näkyy, on kognitio, eli älykkyys, tunteet ja toiminnanohjaus. Ja tota, Tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen asia, että, että kun kognitiolla me tarkoitetaan älykkyyttä, niin hyvin pitkä skaala tässä. Voi olla siis eurooppiskäyttöinen häiriö, joka on kehitysvammaisella, mutta se voi olla myös ihan älykkäällä ihmisellä. Ja jopa ja tota, yhteistä näille on Neuropsykiatrisille sairauksille toiminnanohjauksen vaikeudet ja siihen opetuksessa ohjauksessa pystytään tosiaan puuttumaan ja siinä, siihen tänään myös palaan myöhemmin. Näiden, näiden joita sanottiin, nämä diagnoosit sen lisäksi on muita. Esimerkiksi Touretten syndrooma on diagnosia diagnoosi sitten kielen- ja kehityksen häiriöt sekä oppimisvaikeudet. Usein voi olla niin kuin yhteen esiintyvyyttä esimerkiksi masennuksen tai paniikkihäiriön kanssa näillä saivauksilla. No jos puhutaan sitten ADHD:stä, niin sehän tarkoittaa tällaista aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä. Ja ne keskeiset oireet ovat keskittymisvaikeudet, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Tämä on tietysti neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö, ja, ja tuota, mistä sitten se syntyy, niin yksi voimakkaasti vaikuttava tekijä on perinnölliset tekijät. Ja näin on usein, että jos vanhemmalla on ADHD, niin se on myös aika monella sitten, niin kuin perillisenä lapsella. Toki raskaudessa synnytyksessä voi tapahtua jotakin, ja voi olla myös tämmöiset rakenteelliset muutokset, ominaisuudet. Ja ja kaikki tämmöiset psykososiaaliset tekijät voi vaikuttaa. Merkittävähän tässä on tämä aivojen välittäjäaine. Siinä ajatellaan sillä tavalla, että ADHD ADD-ihmisellä välittäjäaine toimii hitaasti. Ja siitä syystä sitten hän omalla toiminnallansa yrittää sitä nopeuttaa liikkumalla, häiritsemällä, naputtelemalla ja niin edelleen. Ja tähän välittäjäaineeseen pystytään, niin pyritään myös sillä lääkityksellä vaikuttamaan. Oireet tulisi alkaa viimeistään seitsemän vuoden iässä ja oireet on pysyviä. Ei voi olla, että on kolmen vuotta ADHD. Se on mahdottomuus. Ja oikeastaan musta on niin kuin tosi äh, tärkeä asia, että tämä, jos tämä diagnosointi tehdään oikein, niin tämä on kyllä pätevä. Koska tässä on niin kuin selvät tarkkaamattomuusoireet. Niistä pitää kuusi toteutua yhdeksästä ja sitten kolme viidestä yliaktiivisuusoireesta ja kolme neljästä impulsiivisuusoireesta. Vähintään kuusi kuukautta pitää tietysti kestää ja oikeasti jos sitä diagnoosia tehdään, niin totta kai se kestää vuosi tolkulla, että eihän niin kuin pieni ihan pienelle lapselle tätä pysty tätä diagnoosia tekemään, mutta ehkä siinä esikoulussa ja vähän aikaisemminkin. No, siitähän pitää tulla tietysti haiheuttaa harmia ja ahdistusta ja jotenkin niin kuin tämmöistä sosiaalista pulmaa tai, tai sitten johonkin osaamiseen liittyviä asioita, jotta se, tämä diagnoosi voidaan tehdä. Ja sitten pitää täyttyä useammassa kuin yhdessä tilanteessa kotona, koulussa, harrastustoiminnassa, tutkimustilanteessa ja useammasta lähteestä kuin yhdeltä tietoa, Et pitää olla muiltakin kuin isältä tai äidiltä. Se pitää näkyä koulussa tai jossakin muussa toiminnassa. Ja sitten vielä tietenkin poissuljetaan joitain, joitain asioita. Esimerkiksi se, että onko mielenterveyshäiliö. No tässä impulsiivisen ja ylivilkkaan oppilaan tyypillisiä piirteitä. hän turhautuu herkästi, on kärsimätön. Tosiaan liikkuu, naputtelee, heiluu. Ei pysty istumaan täysin paikallaan. Ei pysty olemaan myöskään hiljaa, mutisee ja viheltelee. Puhuu liikaa tai liian kovaa ja sitten tämä, että ei välttämättä kuuntele edes kysymystä, antaa jo vastauksen ja niin nopeasti, kun hän on tämmöinen ADHD, impulsiivinen ihminen, on niin nopea, että hän ei, ei malta kuunnella. Toimi ajattelematta seurauksia, on kärsimätön eikä siellä vastoinkäymisiä. Keskeyttäminen on hyvin semmoista, että hän ei, koska hän ei jaksa kuunnella, niin hän nauttii omasta äänestään ja, ja, ja mielellään sitten on äänessä ja puhuu itse. Nopea, tekee vähän huolimattomuusvirheitä aika monesti ja koska ei, ei myöskään jaksa ja malta tarkastaa niitä omia tehtäviään tai töitä. Ei pysty noudattamaan ohjeita ja sääntöjä eikä tämmöiseen pitkäjänteiseen työhön myöskään työskentelyyn oikein jaksa keskittyä, jossa on niin monivaiheisia tehtäviä, niin se on vaativaa. Tässä ystävyyssuhteissakin voi tulla pulmia, koska siis ei, ei, ei pysty pitämään niitä ystävyyssuhteita. Niitä tulee, voi tulla niitä säröjä ja riitoja ja varmaan toi myös, että vaikka haluaisi kuinka pitää lupausta, niin ei sitten kuitenkaan aina pysty. No sitten oli hirveän tärkeää miettiä, että mitä positiivisia piirteitä tämmöisellä ihmisellä on. Ja nyt jos tällä yleisellä tasolla niitä mietitään, totta kai ne ovat yksilöllisiä ja kaikilla ihmisillä on yksilöllisiä positiivisia piirteitä ja vahvuuksia, niin tämmöinen aika yleinen on se, että on rohkea. Uskaltaa tehdä riskejä, toimia sillä tavalla rohkeasti ja mennä eteenpäin. Ja nopeuskin on monesti valttia elämässä koska silloin saa paljon aikaan, ja, ja varsinkin jos on mielekästä se tekeminen, niin voi olla, että se on myös laadullista se tekeminen. Sitten tämmöinen, että osaan auttia elämästä hankkia elä, elämyksiä ja kokemuksia ihan itsestään. Itse ajattelen itsestäni esimerkiksi niin, että kun on loma tulossa, niin helposti sitä niinku miettii ja pohtii kauheasti, että mitä kaikkea mä teen ja millä viikolla, ja, ja on kalenteri edessä, mutta ei tämmöisen... ADHD-ihmisen tarvitsee miettiä. Hän kyllä keksii tekemistä ja ei tarvitse katsoa kalenteria. Hän no, on hyvin hauska. Näiden nuorten kanssa on mukava olla, koska he ei heidän kanssa tylsisty. He pitävät kyllä elossa. Ja tuota, sitten tämmöinen tietysti puoli, että on hyvä mielikuvitus ja luovia ihmisiä ja keksivät ja, hyvin, ja heillä on paljon hyviä ideoita. Käyn tuossa vähän myöhemmin läpi tuon ADDn, mutta yhdessä ADHDtä ja ADDtä voidaan sanoa takkaavaisuushäiriöksi ja tyypillisiä piirteitä on, että häiriintyy helposti, vaihtaa tehtävää kesken työn, ei saa tehtäviä valmiiksi, nämä oikeastaan nämä kaikki piirteet liittyvät opiskeluun ja jotenkin tekemiseen. Ja, ja tuota, niin kuin suunnittelu on tosi vaikeaa, ei pysty kunnolla suunnittelemaan. ja Helposti tavarat häviää. Et just, just tästä tulee mieleen, että, että kun olin erityisopettajana kone- ja metallipuolella, niin muistan, kuinka oli, oli aina välillä kuulosuojamet hukassa tai jopa toinen työkenkä oli hukassa. Ja niitä sitten etsittiin kissojen ja koirien kanssa jostain, mutta ei niitä yleensä löytynyt. No sitten että tämä aikakäsite. Tämä on hankala sillä tavalla, että ei pysty niin kuin hahmottamaan sitä, että, että jos tuohon asiaan pitäisi mennä noin kolme tuntia aikaa, että mitä se niin kuin tarkoittaa kolme tuntia ja mitä kaikkea siinä pitäisi ehtiä tehdä. Ei huomaa yksityiskohtia. Sen lisäksi välttää niin kuin vaativia kognitiivisia tehtäviä ja lukeminenkin on välillä tosi raskasta ja ei vältä keskittyä. Yleensä nämä ihmiset alisioriutuvat tehtävistä verrattuna älykkyyteen. Heillä olisi edellytyksiä kykyjä selviytyä paremmin, mutta sitten ei riitä se kärsivällisyys tai keskittyminen näihin asioihin. Sääntöjen noudattaminen on haasteellista. No niin. Vähän töppäilin tämän kanssa, mutta ei se varmaan mitään haittaa. ADD-oireyhtymä. Se tarkoittaa tarkkaavaisuuden vaikeuksia ilman merkittävää ylivilkkautta ja imposiivisuutta. Ja siksipä ne on aika lähellä toisiaan. Siis niin kuin esimerkiksi kuntoutuksen ja, ja tuota, hoidon näkökulmasta on hyvä tietää se, että mitä on ADHD, jotta voi ymmärtää tätä add vaan nuorta. Siinä käy helposti sillä tavalla, että jos on saanut vaikka lapsuudessa ADHD-diagnoosin, niin ylivilkkaus on sellainen, joka vähenee nuoruudessa ja voi olla, että siitä aikuisena tulee sitten tämä ADD. Se mikä on ongelmallista ADDstä on se, että se huomataan paljon myöhemmin kuin ADHD. Tämmöinen ADD-ihminen ei esinny, hänellä ei ole häiriökäyttäytymistä. Ja siksipä hän voi jäädä ihan huomiotta, koska hän on tämmöinen kiltti ja rauhallinen, pysyy omissa ajatuksissaan, eikä lähde sitten säätämään ja sähläämään yhtään mitään. Ja silloin, kun jos sitä ei ole lapsena todettu tätä add -tä, niin tämä helposti sekoittuu varsinkin aikuisilla muihin häiriöihin, kuten esimerkiksi mielenterveyshäiriöihin. Tämä on kyllä... Niin kuin on tyypillistä, että tällainen ADD-nuori saattaa myös kyllä masentua helposti ja, ja siksipä niitä tarkkaavaisuuteen liittyviä pulmia ei välttämättä huomata, koska niissä on, tähän liittyy myös sellainen, että tällainen nuori saattaa olla aika yksinäinen tai että hän, häntä ei, hän ei tule ymmärrytyksi. Siitä syystä, koska hänellä on niitä omia mielenkiinnon kohteita ja hän saattaa niin kuin vaipua niihin omiin ajatuksiinsa. Ja, ja tuota, ei ehkä saa häntänsä. Tällaisen ADD-oireisen oppijan toimintatapa on hidas, hän toimii hitaasti. Ja sitten se tietysti johtuu siitä, että on ongelma tämmöinen toiminnan aloittaminen ja sitten sen toiminnan ylläpitäminen ja ohjaamisen vaikeus. Tähän palataan tuossa ihan kohta, kun kerron teille siitä toiminnanohjauksesta, mitä kaikkea siihen liittyy. ADT ydinoireet on se, ettei keskity, ei kuule, ei muista, ei suunnittele, ei tee. Ja koska hän miettii hyvin paljon niitä omia kiinnostuksen kohteita ja omia ajatuksiaan, niin ei hänestä voi tietää, onko hän kuunnellut vai ei. Minulla on tästä hyvä esimerkki sellainen, että olin matematiikan tunnilla, matematiikan lehtori piti sitä tuntia ja meni vähän katsomaan, että mitä siellä tapahtuu siellä tunnilla, niin huomasin, kun kiertelin siellä luokassa, että yksi opiskelija näytti ihan siltä, että hän on niin koko ajan mukana. Ja sitten kun menin niin lähemmäs katsomaan, niin näin, että hänelle ei ollut mitään merkintöjä tehty, ei siis moniin tunteihin matematiikasta, ei yhtään numeroa. Opettaja ei ollut huomannut mitään. Ja se on hyvin tavallista, että sitä ei huomaa. Hän on kiltti, omissa oloissaan ei häiritse ja sitten, sitten saattaa myös hermostua niin ulkoisista är, är, är, ärsykkeistä, Semmosta, että jos on vähän levottomuutta, niin silloin helpollaan, helpollaan sitten niin painuu niihin omiin ajatuksiin ja lopettaa seuraamisen. Hän siis pystyy tällainen ADD-henkilö keskittymään erittäin paljon ja hyvin häntä kiinnostaviin aiheisiin. Hän voi uppoutua niihin vaikka kuinka pitkiksi ajoiksi. Siksi olisikin tosi hyvä, että, että se ammatti tai se opiskelu löytyisi semmoisesta kiinnostuksen kohteesta. Silloin ollaan hyvillä vesillä. Mutta sitten jos se työ tai tekeminen on ikävää, työlästä, epämukavaa, niin silloin se keskittyminen on tosi vaikeaa. Ja mä sanoin, että tällaiset ADD-oppijat hyötyvät kyllä pienryhmästä, koska eivät he, eivät he pysty isossa ryhmissä oikein keskittymään. Kun taas sitten tämmöisessä kahden kahdenkeskisessä pienessä ryhmässä keskustelusta voi tulla hyvin intensiivinen ja siinä pystyy seuraamaan ja palauttamaan siihen tehtävään, kun on pieni ryhmä, kuin että olisi joku 2-30 samassa ryhmässä. Nämä... ADD-opiskelijat yleensä myös oli suoriutuvat koulussa ja työelämässä, Sitten kun on myös näitä sosiaalisen suhteen ongelmia, että välttämättä heidät, he eivät saa ystäviä, koska he ovat vähän erilaisia ja, ja tuota, he, heidät eristetään helposti kaverisuhteista ja sitten saattaa olla, että ei jaksa niin kuin, jotain harrastusta tehdä loppuun suokka, vaan ne jää kesken. Totta kai tämmöinen epäonnistuminen ja tämmöiset kokemukset ja negatiivinen palaute aiheuttaa sitten semmoista minäkuvan alennemista ja heikkoa, heikkoa itse Ja jos sitten puhutaan näistä positiivisista ominaisuuksista. Rauhallinen pystyy tämmöiseen intensiiviseen työskentelyyn ja pitkäjänteiseen myös häntä kiinnostavasta asiasta. Ja sitten tietysti jos on paljon tutkinut sitä asiaa, mikä kiinnostaa, niin omaa valtavan tietomäärän siitä. Sitten ihmisenä on helposti tämmöinen tunneherkkä ja intensiivinen, hyvä keskustelija, avoin ja vastavuoroinen niin semmoisessa kahdenkeskisessä tilanteessa, pohdiskeleva ja ajatteleva. Ja sitten kun saattaa laisen ystävän, niin hän on hyvin luotettava ja hyvä kaveri. No millä tavalla sitten tämmöistä ADHD, add oppia ohjaisit opinnoissa. No ehkä semmoinen tärkein juttu on se, että varmistetaan, että oppija kuuntelee. Ja ohjeiden antaminen on, on merkityksellistä, että miten ne ohjeet annetaan. Et pitääkö viestiä vähän niin kuin kahden kanavan kautta, että on kirjalliset ohjeet, on, on suulliset ohjeet ja, ja, ja millä tavalla, kuinka monta ohjetta kerrallaan. Tärkeä. Tarkistaa, että oppija on ymmärtänyt ohjeen, että hän alkaa tekemään sitä tehtävää oikealla tavalla. Turhat ulkopuoliset häiriötekijät on hyvä minimoida, jos pystyy. Ainahan niitä ei pysty, pysty minimoimaan. No sitten ajattelisin, että jos on ADHD-ihminen jossakin ryhmässä, niin jonkin verran täytyy tää levotta, mutta se ei, ei muuten onnistu. Ja tuohon touhu. Et se on aika nopeasti, jos on, asetetaan sellaiset rajat, että pitää olla ihan hiljaa ihmiselle, joka ei pysty, niin aika pianhan varmaan sieltä ei pyy pois. Taulot on hyvin tärkeitä. Ja sitten sen opintojenkin tauottaminen, että on monenlaisia tehtäviä tai tekemistä. Ja, ja tota, pystytään niin kuin jotenkin jäsentämään sitä opetusta sillä tavalla. että että tuota se tarkkaavaisuushäiriö pysyy mukana. Aina kun mahdollista kannustaa, palkitse ja kehu. Ja se on tietysti niin, että, että tätä, silloin kun siihen on syytä, niin kannattaa tehdä. Eikä unohtaa. Monestihan maa itsellä kyllä käy joskus niin, että mä unohdan tämän asian. Kun mä puhun näistä asioista, niin pitää tässä kohtaa niin kuin. Oikein pysähtyä miettimään, että hei, miten mä itse teen, mä tiedän tämän asian, että näin kuuluisi tehdä, mutta ei aina tule tehtyä, ei muista. Ja jos on pitkät monimutkaiset tehtävät, niin sitten yksi tehtävä kerrallaan ja sitten pienempiin osiin jaetaan niitä tehtäviä. Noi suunnitteluhan on tässä tosi tärkeää, että opimistilanteet suunnittelee etukäteen. Semmoiseksi, että ne on niin monenlaisille oppijoille sopivia. Ja tuo palauti on tärkeätä, muistaa niin kuin äsken puhuttiin. Korostetaan tärkeitä asioita, mitkä kannattaa opetella, mitkä ovat tärkeitä tässä jutussa. Ja sitten, jos opiskelijan tuntee hyvin, niin totta kai kannattaa tukeutua opiskelijan vahvoihin osaamisen alueeseen. Ja, ja sitten sovitut toimintatavat. Ne auttavat tuommoiset rutiinit, että ne sujuu tietyllä tavalla, tietyt asiat samalla tavalla. No sitten taas se, että, että sillä tavalla sitä opiskelijaa tulee tuntea, että vaatimustaso tehtäviin ei ole liian vaativa, vaan että saa sitä kehitystasoa vastaava. Kun me tiedetään sen, että meillä opiskelijat on eri tasoisia, toisilla voi olla hy, oikein, oikeinkin hyvä osaaminen ja sitten on myös niitä heikkoja. Että että varmaan monenlaisia tehtäviä täytyy toisella astellakin huomioida opiskelijoille ja järjestää. Oppilasta tuskin kannattaa kritisoida vain sitä käyttäytymistä, miten se opiskelija sinänsä on ok. Vähdellä, voi olla sen käyttäytymisen kanssa ongelma. Laitoin tähän muutamia tämmöisiä mietittäviä asioita. Mietipäs jotakin semmoista tuntemaasi ADHD- ja ADD-oppiaasi. Millaisia positiivisia ominaisuuksia hänessä näet? sitten, että miten voisi hyödyntää näitä tarkkaavaisuushäiriöisen opiskelijan vahvuuksia ohjauksesta ja opetuksesta. Näitä on hyvä miettiä sen, oman, sen omassa oppilaitoksessa ja sen oman ryhmän opiskelijoiden, opiskelijoiden tilanteiden mukaan. No sitten toiminnan ohjaus. Olen valmistunut vuonna 1998 ää, erityisopettajaksi. Silloin ei puhuttu yhtään mitään toiminnan Tämä on ää, niin myöhemmin tullut käsite ja tuota, on, tätä on tutkittu paljon. Ja täällä, täällä uskotaan olevan ja uskon että itsekin, on, kun olen käyttänyt tätä, niin tiedän, että täällä on erittäin suuri merkitys sitten siihen ää, opiskelijan oppimiseen ja siihen toimintaan, miten hän toimii siellä oppilaitoksessa. Tämä on itsestäänselvyys meille, tämä hyvä toiminnanohjaus. Meille ei ole jo tätä ongelmaa. Eli me pystytään muodostamaan tavoitteita, ja selvitään arjen erilaisista tilanteista. Ja pystytään joustavasti vaihtamaan toiminta, toiminnasta toiseen ja pystytään sitten vaikka huomenna jatkamaan sitä, mikä jäi kesken. Sitten ajankäyttö on usein sellainen, että Ymmärretään, että kahdeksan tunnin työpäivänä minun pitää ne hommat tehdä ja yleensä me saadaan ne tehtyä ja kotona omat hommat sitten. Se tarkoittaa sitä, että mä osaan aloittaa toiminnan ja saatan sen loppuun. Onpa semmoisella ajalla, mitä on sovittu. Ja sitten, kun ihmisellä on hyvä toiminnanhojauksen osaaminen, niin silloin hänellä on hyvä aloitekyky, hyvä työmuisti, kyky hillitä ja muuttaa toimintaa sekä riittävä tarkkaavaisuus ja päättelykyky. Ihmisellä onnistuu silloin tämmöisen käyttäytymisen ja toiminnan tämmöinen joustava säätely erilaisissa tilanteissa, mitä elämässä on. Mutta sitten, jos puhutaan meidän ADD- ADHD-opiskelijoista, niin niillä on joku toiminnanohjauksen pulmu. Ja, ja tuota, ei mene normaalisti. Silloinhan tarvii apua siihen, että millä tavalla sen kaiken suorittaisi. Se voi tulla se ongelma siinä tehtävän aloituksessa, keskellä tehtävää, tehtävän loppuun saattamisessa tai koko prosessissa kaikissa vaiheissa. Ja tuota, jotta tästä olisi hyötyä, niin siihen ohjaukseen tulisi tarttua sellaisessa kohtaa, missä se opiskelija oikeasti sitä apua tarvitsee. Että hän pääsee eteenpäin työskentelyssä. Ja tämä vaatii seuraamista, tietysti keskustelua sen opiskelijan kanssa. Osa opiskelijoista pystyy ilman muuta kertomaan, että missä se pulma on, mutta tuolta, itse katson, että aluksi täytyy vähän tutkailla, että mitä siinä tapahtuu siinä oppimisprosessissa. Sitten kun näen, että hei, tämä onkin sellainen homma, että ongelma on, että hän ei saa koskaan tehtyä tätä hommaa loppuun. Niin silloin autan siinä kohtaa. Autan, että hän pääsee ohjaan ja autan, että hän pääsee loppuun. No se, miten se voi tapahtua, niin se on tietysti kielellistäminen tai mallintaminen tai sitten joku muu tapa. Niitä voi toki keksiä lisää itse. No tässä on tämmöinen, että mitä se toiminnanohjauksen osavaihe, mitä siinä tapahtuu, niin no, se oli se päämäärän valinta, toiminnan alkuun saattaminen, sitten se tekojen suunnittelu, mikä on se toimintastrategia, että mitä kaikkea tässä asioissa tapahtuu. Ja sitten se tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpito siihen tehtävään, mitä ollaan tekemässä. ettei ei se harhaile johonkin muihin asioihin. Sitten mennään suunnitelman mukaan. Hallitaan niitä impulseja. Ja tein nyt niin kuin kesken kaiken jonnekin Kemijärvelle. Niin <laughs> kuin minun yhdet opiskelijat lähti vähän reissuun ja palasivat kolmen päivän päästä ja mokasivat monta juttua. Mutta siis, että pystyy hallitsemaan sen impulssin. Ja sitten se tuloksen arviointi. Miten tämä homma sujuu? Ja sitten uusien strategioiden muodostaminen. Miten seuraavalla kerta esimerkiksi? Teemme. Tämä villasukka esimerkki on hyvä siitä, että millä tavalla me päässämme tehdään näitä toiminnanohjauksen juttuja. Että tässä on kertonut sellaista tarinaa, että, että aion tehdä kumit villa niin villasukat ja ajattelin tehdä nuo sukat. Munhan täytyy ensin miettiä, että mitä välineitä mulla on kotona. Ja onko mulla puikot, onko mulla langat, onko mulla sen välistä lankaa, minkälaista mä haluan tehdä. Onko mulla joku malli, minkä mä teen. Jos mulla ei ole, niin mun täytyy huomata, että mun täytyy etsiä se malli. Ja sit sen lisäksi mun täytyy miettiä, että hei, että onko mulla tarpeeksi oikeanlaista lankaa. Jos ei oo, niin mun täytyy katsoa, että että tuota, missä vaiheessa mä käyn lankakaupassa ja oikein niin kattoo, että, että onnistun siinä, että, että mulla on semmoinen aika, jolloin mä käyn. No täytyy järjestyä semmoinen aika, jolloin mä aloitan sen työn tekemisen. Ei voi tehdä niin, että tekee vaan yhden yhdet silmukat yhdelle puikolle ja se jää siihen viikoksi lojumaan. Ei se valmistu ikinä, vaan mun mulla on täällä aika, jolloin mä saan sen niin hyvän alkuun ja sitten mulla täytyy olla muutamia päiviä, että mulla on aikaa niitä villasukkia tehdä. Mun täytyy ajatella niin, että hei, sillä on pari viikon päästä ne synttärit, että se myös ehtii hänelle ne vaikka postissa lähettää, niin pitää ennakoida, että tarpeeksi ajoissa lähettää ne villasukat matkaan. Sitten mun ei kestä kesken kaiken niinku keksiä, että mä palaan leipomaan tai mä lähden tuota elokuviin tai mä mä teen ja tätä hommaa, koska ei ne villasukat etene, jos minulla ei ole niinku Selvä päämäärä, että mä teen tämän. Sitten kun mulla on ne villasukat valmiit, mä vielä päättelen ne ja laitan ne postiin ja niin edelleen. No niin, eihän me mies näitä. Mehän tehdään vain näitä asioita. Mutta ihmisellä, jolla on toiminnan ohjauksen ei saa tätä tehtyä tätä villasukkaa ilman ohjausta. Ja sen takia tämä on se asia, minkä takia meidän tarvitsee auttaa, eihän tarkkaavaisuushäiriöisiä. Opiskelijoita, jolla sanotaan nyt, melko varmasti kaikilla on jonkunlainen toiminnan puuttu. No mitä se prosessi sitten tarkoittaisi, jos minä ohjaisin? No, yksi tapa on se, että näytetään malli ja määritellään se tehtävä ja toiminta tarkasti. Miten tämä homma tehtiin? Mitä tässä pitää tehdä? Minkälaisia vaiheita on? Ja sitten myös kerrotaan, että mitä tehdään ja miksi. Ja miksi tämmöinen toiminta tehdään? Mihin tämä liittyy? Onko tämä ehkä, liittyykö tämä johonkin tutkinnon osaan vai mikä syy tässä on, että miksi te tehdään. Ja se toiminnan tavoite, että mitä kohti ollaan menossa, miksi minun täytyy tämä juttu tehdä, onko seuraako siitä sitten, kun olen tämän tehnyt, niin joku toinen asia. Sitten mietitään, että mitä välineitä tämä hommaan tarvitaan ja määritellään se käytettävissä oleva aika. Ja sitten kun se homma on tehty, tehty yhdessä, arvioidaan, että miten tämä tehtävä. Se on aika yksinkertaista. Sitten niitä sellaisia käytännön ohjauksen liittyviä vinkkejä. No kirjalliset ohjeet. Ja se voidaan jäsentää se kirjallinen ohje esimerkiksi numeroin. Tai kirjaa, mitä nyt on itselle hyvä tapa tai mitä ajattelee, että ne, mistä ne opiskelijat hyötyy. Ne voidaan pilkkoa osatehtäviksi. Ja joku, jollakin voi olla niin vaikea toiminnanohjauksen pulma, että hän tarvitsee niin yhden ainoan osatehtävän kerrallaan. Ja sitten, kun hän on sen tehnyt, niin sitten mennään seuraavaan. Ja kirjalliset, kuvalliset, vaiheistetut ohjeet on hyviä. Siis, no, kaikkiaan ei tarvitse kuvia, mutta toiset tarvitsevat. Sekä, että voi tarvita kirjallisen ja kuvallisen. No sitten, kun joku vaiheesta vaiheista on tehty loppuun, oppija voi kääntää sen tehdyn tehtävän, yliviivata, rastittaa, jatkaa tehtävän seuraavaan vaiheeseen. Siinä tulee konkreettinen malli, että hei, nyt mä oon tehnyt tämän, nyt mä voin mennä seuraavaan. No sitten vielä sellainen juttu, on hyvä muistaa, että, että nämä oppijat, niitä usein tarvii ohjata yksilöllisesti, koska oppija ei välttämättä opi ryhmäopetuksesta. Että käydä katsoa, että onko tämä homma edennyt ja hän jonkun pienen ohjeen siitä, mitä hän pääsee eteenpäin. Mulla on täällä joitakin malleja näistä. Näistä, näistä, mitä kaikkea on. Tässä on lukusuunnitelma. Tämä on tehnyt siihen neuropsykeltiseen valmentajan koulutukseen. Olin silloin yläkoulussa muistaakseni tuota, opettajana, kun tein tämän. tämän. Ei siis sitä kenellekään haittaa, jos on lukusuunnitelma. Ja minä tiedän sellaisen asian, että kun oppii tekemään näitä lukusuunnitelmia, niin nämä hyödyttää aina elämässä oli sitten lukiossa tai ammattikorkeakoulussa tai missä tahansa opiskelemassa. Ja sitten tuo reperaatti, tuohon on ihan ammattiopistoon. Joskus tehtiin ytotunneilla tuommoinen reperaatti tänä päivänä, sitä ei vissiin tähän, mutta jossain vaiheessa on tehty. No Tuossakin on noin vaiheet, että sitten kun on tehnyt, niin voi, voi rastittaa. Nyt mä oon tehnyt tuon ja niin voin siirtyä seuraavaan. Tässä on tuommoisen nuoren naisen Taitaa al 25-vuotias nyt tällä hetkellä, on suuret toiminnanohjauksen ongelmat arjessa. No sitten tehtiin tämmöinen, että mitä kaikkia kannattaa ottaa mukaan, kun lähtee kotoa pois. Ja tässä on tämä lista, avainkännikkä, lompsa ja käsilaukku, tai reppu, minne nyt onkin menossa. Okay. No sitten tarkistetaan, että hella ei ole päällä, kun suunnattiin pussi ei ole kahden pois, raskat pitää viedä, tai mitä nyt on. Ne oli hänelle tärkeitä asioita. Hänen kanssaan se tehtiin yhdessä tämä lista. No, mutta ihan tänä päivänä enää sitä tarvitse. Hän on ylioppinut tuon jutun ja ihan varmasti muistaa ottaa nuo asiat mukaan. Näiden tarkoitus on, että näistä hän pääsee sitten irti jossain vaiheessa, kun tarpeeksi monta kertaa Sitten siitä tulee sellainen niin kuin rutiini, että osaa jo ilman, mitä tehdä. No tämähän, tämä on tää loistava on kuvat. Ja sanat, mihin pannaan mitkinkin tavarat. Sieltä nuori löytää omat vaatteensa ja mitä laittaa päälle. Ja sitten kun pesee pyykkiä, niin osaa laittaa oikeaan paikkaan. Täällä on työsalilta. Työkalujen nimeämiseen ja löytämiseen on tuota omat paikat. Ja tuossa tuota oikeanpuolemmaisessa kuvassa on sitten meidän tekemät englanninkieliset vastineet noille työkaluille. Ja tuota, tosi tärkeää, että, että työkalut tai tavarat ja työsalissa on sellaisissa paikoissa, että nämä opiskelijat löytää. Ja pitää myös varmistaa, että ne laitetaan oikeille paikoille takaisin. No tässä sitten työskentelystä. On, tässä on tämmöiset ohjeet siihen, että millä kaikilla tavalla. Esimerkiksi kun pitää tarkistaa autosta öljyt ja tuulilasinpesun ja sitten tehdä tämmöistä pikahuoltoa, niin tässä on ihan ohjeet. Tämä voi tehdä vaikka pareittain. Otetaan tämä laminoitu lapomukkaa ja lähdetään tekemään tätä asiaa ja tehdään oikeassa järjestyksessä kaikki jutut. Tuossa toisessa oikealla puolella on sitten taas tämmöinen työssä oppimispäiväkirja. Työssä oppimispäiväkirja, jos sitä kirjoitetaan työpäivän lopuksi, niin kysymykset. että opiskelija osaa sitten vastata niihin ja kirjoittaa sen mukaisesti. Tämä on sitten, meillä luovilla taitaa olla tämä valmentavassa koulutuksia, joo sieltähän olen tämän kuvan ottanut, työtehtävät, on siivouspäivä, tuossa on sovittu, että luokan, tänä päivänä luokan siivoaa Tapio ja että, että työtehtävien tasolla voidaan tehdä ja sitten merkataan kuka tekee mitäkin. Tässä on tämmöinen tyypillinen ja päivän avausjuttu, on pienten oppilaiden kanssa hyvää, mutta joskus, joskus ihan. Täytyy sanoa, että aikuisetkin tarvitsevat tämmöistä ohjausta, että pysyvät käryllä siitä, että missä hetkessä eletään. No sitten tämmöisiä mietittäviä asioita teille sinne oppilaitokseen, että millä tavalla siellä oppilaitoksessa niin kuin yleisellä tasolla voidaan lisätä toiminnanohjauksen menetelmiä. Tässä korostankin sitä, että kun ei niistä ole no niistä haittaa kellekään, niin niin voisiko olla niin, että on jotenkin paikat esimerkiksi strukturoitu, nimetty tai että harjoiteltaisiin niitä oikeasti niitä toiminnanohjauksen ohjeita asioihin. No sitten tietenkin jokaisen opettajan tarvitsee miettiä sitä omalla kohdalla, että miten minä voisin lisätä toiminnanohjauksen menetelmiä omassa työssä. Tämmöstä tässä kohtaa tietysti puoleen tuntiin nyt en kyllä ihan varmasti osaa sanoa, että kauanko tässä meni, mutta nämä on semmoisia nepsyasiat minulle tosi semmoisia, mistä mä olen aika paljon luennoinut ja, ja tuota, mielenkiinnon kohteita itselleni, että, että tuota, tosi paljon toivoisin sitä, että teille oli tästä jotain hyötyä, koska turha, ja jotakin sellaista, mistä voitte niin oppia ja, ja tuota, mitä voi tästä niin ottaa itselleensä mukaan. Ää, tietysti tässä oli paljon sellaista tuttua, mitä uskoisin, että monet teistä tietääkin. Ja, ja, tuota, ja mielelläni näistä sitten tarvittaessa myös, myös luennoin lisää. Mutta minun voi olla yhteydessä asioista ja, ja tuota, me ammattiopistoluovissa Luovissa järjestetään koulutusta tarvittaessa näistäkin aiheista mitä tänä, mitä olette saaneet näihin tallenteihin ja tullaan mielellään myös paikan päälle. Mutta kiitos tosi paljon ja oikein hyvää kevättä kaikille.